Αγαπητοί άνθρωποι, σήμερα θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία όλοι μας πραγματικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα πούμε. Είμαι μόνο. Χρειάζομαι βοήθεια. Συγγνώμη. Έκανα λάθο. Φτού κολυκλούμε. <laughs>